السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه متفرعه من شارع الشهاب بالفرش والتكييفات المساحه بتاعتها وخمستاشر متر شقه الدور بتاعها بالتراس. زي ما احنا ما شايفين التوضيب الشقه كلها على الشارع العماره فيها 2 اسانسير الشقه الدور السابع طشطيب زي ما احنا ما شايفينه بتتباع بالفرش بالأجازة بكل حاجة السعر هنقبه لكم في نهاية الفيديو هنخش على حمام الديوف هذا كده هنخش على طريقة التوزيع اول حاجة بتقابلنا هنا المطبخ المطبخ كله الأجهزة راكبة فيه طبعا السقف معمول جبسون بورد مظبوطات الطرقة كذلك اول حاجه هنا بتحبين الحمام اللي بيخدم الغرفتين بعد كده نخش على اول غرفه عندنا هنا جزء اضافي بعد كده بنخش على الغرفه الماستر دي غرفه كبيره في هنا باب للبلار وده الحمام بنطلع تاني على الغرفه بعد كده بنخش على الغرفة الثالثة من لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير تدعمونا وتزور منا فيديوهات جديدة وحلقات جديدة الشقة دي بتتباع بفرشها زي ما هي كده ب 2 مليون روبا زي ما هي بالاجهزة عمارة حديثة مباني 2019 اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم تظن مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته